2008ko iraian ospatutako nazio batuen batzar nagusian, 2008 mar agendalarako garapen jasangarriaren konpromiso nagusiak zehaztu ziren. Pobrezia eta goseari amaiera ematea eta ezberdintasunak murriztea, gure planeta leku garbiago, seguruago eta jasangarriagoa bihurtzea, eta elkarlanaren bitartez gizarte justuago bat lortzea. Guzti hau lortzeko, zehaztutako amazazpiet buruen artean lan duina daukagu, zuzenean aipatutako konpromiso guztiekin lotuta. Baina, zer da lan duina? Lan berdintasuna esan nahi du. Bidezko soldata bat, lan baldintza seguruak, eta langilarekiko tratu duina. Lan duinak jendea jartzen du garapenaren zentruan esplotaziotik babesteko eskubideak ematen dizkie eta hots bat ematen die gizon gizontzein emakume haien lan ingurunean beraien buruak babesteko Zoritzarrez covid eman dituen agazioekin mundu osoak krisi ekonomikoan dago eta azkunde eta landu ina izatea asko zailten du berez urte normal batean bosterri aldetatik bati bakarrik gertatzen zitzaion azkunde ekonomiko ez izatea hau da Bere irabaziak aurreko urtekoak baino baxuagoak izatea. Baina orain, birusagatik, gero eta herrialde gehiago dira askunde ekonomikorik lortzen ez dutenak, eta gero eta pobreagoak direnak. Ala eta ere arazo konpondu daiteke, eta herrialde guztiak pobreziatik atera aldira. Gaur egun, eskari gehieneko eta gehiain geratzen ari den lan faktorea, teknologia berriekin zer ikusia duten lan botak dira. Eta guk, Ingenieritza Informatikoko ikasle gehienak, seguraski lan faktorenetan lan egingo dugu etorkizunean. Horregatik, Ingenieritza Informatikoko ikasleok etorkizuneko lan gehienetan eta garrantzitsuenetarikoetan egongo garenez, gure herrialdearen etorkizuneko egoera ekonomikoaren parte garrantzitsu bat, gure esku egongo da.